A obtención de plásticos biodegradables empregando ácido poliláctico é un exemplo de química sostible. Pero, a que nos referimos cando falamos de química sostible? O termo naceu a principios dos anos 90, buscando un enfoque para a protección do medio ante a contaminación orixinada pola industria química. Foi expresada por medio dos 12 principios, e o exemplo que imos explicar basease no número 10. Deseñas produtos biodegradables que non permanezan no medio tras finalizar a súa función. O ácido poliláctico, PLA, é un polímero biodegradable derivado do ácido láctico, que se fabrica a partir de recursos renovables. Entre as súas aplicacións están a embalaxe de alimentos, produción de películas para a protección de cultivos en estadios primarios e impresión 3D. Presenta moitas vantaxes frente a outros plásticos petroquímicos por ter un amplio rango de propiedades en función da súa cristalinidade, peso molecular, copolimerización, en mezcla de isómeros de L. Deste de xeito, pode ser duro ou brando, rígido ou flexible. Nos tecidos vivos, o PLA se despolimeriza totalmente por hidrólisis química. O polímero degrada en monómeros de ácido láctico que se cataboliza, eliminándose en forma de CO2 pola respiración. Isto fai que o PLA se xa empregado para fabricar fíos de sutura, implantes, cápsulas de fármacos, prótesis. Pero... Como obtemos ácido poliláctico? O proceso divídese en dúas etapas. A primeira é a síntese do ácido láctico. Necesitamos amidón, que pode obterse, por exemplo, da sacarosa na cana-azucre ou na remolacha. O amidón extraese e convirtese en azúcre por hidrolesi enzimática. Por último, as bacterias o fermentan. O segundo paso é a polimerización. Existen diferentes vías, pero imos centraron na forma indirecta. A condensación do ácido láctico acuoso produce un prepolímero que se despolimeriza, orixinando unha mestura de estereos de láctido, que se purifica por destilación ao vacío. Finalmente, o polímero final fórmase por polimerización catalítica. Agora xa sabemos como obténlo e onde o podemos empregar, pero... Como se degrada? A velocidade de degradación depende das propiedades do polímero de PLA. As condicións necesarias para que se produza son presenza de microorganismos, como fungos e bacterias, que segregan enzimas que fragmentan o polímero, oxíxeno humidade, nutrientes minerais... Deste xeito, o ácido poliláctico permite substituir outros materiais non biodegradables e axudar a proteger o medio ambiente.